ساميكم عليكم شباب شلونكم شو اخباركم؟ طبعا اليوم رجعنا لكم بلعبه فورتنايت اول شيء يا شباب انا راح اسوي تحدي اللي هو تحدي الالوان عجله الحظ بفورتنايت الالوان الالوان الاسلحه مثلا في اللون الاخضر وفي اللون الازرق وفي اللون البنفسجي والذهبي فانا حاط الالوان هذه بعجله الحظ يعني على تيمنا الموجود الفريق اللي موجود معانا راح يطق عجلة الحظ هذي ويدورها ولين يطلع اللون اللي مثلا وطلع لللون رصاصي ولا طلع للون الأزرق ولا طلع أخضر الأخضر ما لو مثلا ما يستخدم أي أسلاح غير اللون اللي يطلع لها يعني مثلا طلع لي أنا لون انا راح استخدم اللون الاخضر كله راح ابدل اللون الاخضر هذا كله راح استخدمه لين نهايه الجيم لين افوز فزت ابدل اللون ما فزت ما راح ابدل لون لين مده 3 ايام اذا خسرنا 3 ايام نبدل لين نفوز وان شاء الله يعجبكم التحدي هذا واذا تبون انزل تحديات تقولي بالوصف انزل أن تحديات والتحديات اللي انا قاعد اسويها اغلبيتهم راح يكونون بالتويتش أه... فلا تنسون تضيفوني بالتويتش راح تلقوا روابط السوشيال ميديا كلها بالوصف، فاتمنى انكم تضيفوني ولا تنسون اللايك والسبسكرايب واشتراك القناه اذا ما كنت مشترك اشترك واحبكم وايد. فواز الاول، ثاني واحد ميكا وثالث واحد انا، يلا خلينا نشوف فواز. وات رصاصي آي زين فواز فواز رصاصي طلع له فواز راح بس الاسلحه الرصاصيه ما راح تستخدم اسلحه ثانيه نهاية الجيم باندج وشلد وقنابل اي شيء هذا تقدر تستخدمه عادي تستخدم اي لون فيه بس الاسلحه. ثلاث بدل ما نقيم فواز ميكا ازرق يا مطب يا <تصفيق> ميكا ميكا راح تستخدم كل شيء ازرق ما تستخدم ولا شيء ثاني يارب ازرق يارب ازرق يارب أزرق. ازرق. لا لا بنفسجي في في شيء ازرق في شيء ازرق هناك يا رب يطلع لي شيء حلو شلت؟ ما عاد اخضر ما عاد اخضر رصاصي قلت لكم والله قلت لكم لا لازم بروحك شلون راح تذا؟ انا قلت لكم الجمعيه احد يالجمعية. زين انا ويني؟ شكل انا بكون الميدك مالكم المساعد بس شلت هيلات ها شلت هيلات شلت باندجات كلها الحين ما حد عنده سلاح غيري كله اخضر ما ادري اسمه رصاصي فواز تكفى تكفى تستطيع فواز فوز تيك تيك تيك ماي فرند تيك ساعدنا ساعدنا فل يلا شلت فل عندي بلك باندج الدمج على طول اجتلك باندج انا المساعد حقك كان في هاز بعيد خويي اخذ الباندج اللي اعطيني اياه. <تصفيق> لا قول قول. كملوا علي. كملوا علي. يعني انا لو شفت انا شكلي <تصفيق> لو شفت واحد بعطيه موارد سكراب عشان يطور لي بنفسجي بعدين اذبحه عرفت؟ قلنا <تصفيق> ما يصير تسوي <تصفيق> ابجريد. واحد مو انا واحد ما نعرفه. اللي ضدنا. هذا واحد. نشرته نشرته. شيله كفو. تعال. جيبه جيبه خلنا نسوي ايش اسمه. اوف كله بنفسجي كله بنفسجي لا <تصفيق> اخضر <تصفيق> اخضر غزي اي اخضر اي بنفسجي قاعد تشيك فوق السطوح ترى في يطلعوا لك اشياء <تصفيق> اوه في صندوق ذاك تعال منسر تكفى لك تعال اقسم بالله صدمة عمرك تعال والله بنفسجي ما هو بنفسجي سو ار بي جي يلا يا غزي لا اخر مره استخدمت ار بي جي دبست نفسي فيه في قنابل شباب انا حظي مو بس بيض ليش ليش <س Hobbit> المشكلة ما عندي ما لقيت شوفوا شو لقيت شوفوا مصدق عادي أول مرة العنب قالت تم أنا جيت وينهم وينهم بس وينهم شوف حرام والله حتى هني لا هني ما فيه. في والله واحد لا. لا تكفى لا تقول لي يطلع له شوزن رصاصي؟ تكفى تكفى قول لي ذهبي قول لي ذهبي في ناس يمي اخضر <متصفيق> كفو <متصفيق> <آخر. متصفيق> أه ودي اقول لك ون ون ون عدا ون ون ون ون خذني من هاش. اجاك اجاك اجاك اجاك. كابو. هلا من الكابو. Help me. ساعدني خلاص ساعدني بكسات. ما عند ما ما عند ما ور. Run. يكلحش. إيش؟ إيش يا بدر؟ إيش رضي؟ ساعدني اساعدك ساعدني هلا. م. ليش هديتني؟ ما بطل. بطل. كرسي كرسي كرسي كرسي كرت كرت كرسي كرسي يا كرسي كرسي بطل كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي أوه كرسي كرسي لا والله اوف ازرق ازرق مي دبل دبل شتكات اوه في ناس في ناس وراك حركه المدينه <تصفيق> أمسك سين ازرق بعد بعد شتك بنفسجي <تصفيق> وينه تكفى تعال عندي حبيبي والله حبيبي رخيص زون زون بعد ايام طويله سجي بوم بنفسجي عدنان تبيخ شلته لا يا اخي هذا بيتر هذا بيتر يا خفوا بو بنفسجي بو بنفسجي بوب بنفسجي بوم بنفسجي يا من والله وينك منح منح منح ذاهيل والله بشر ازرق هذا ازرق ما طيح وراك, وراك. خسرنا والله الكيم كان حلو والله كله بنفسجي والله, والله حرام والله حرام راح عشاني بس لا حد يموت كم ما حد يموت يعني احنا ما احنا اشرحه لعبه بتركيز ميكا هني يطلعون بنفسجي وايد ازرق وايد شوف نزلوا بالمكان اللي انا فيه والله خسره قاعدني ميكا ترخي شاك... نخسر ونحش في سياره يمي بنفسجي ايه وينك قنبله أويو. وينه؟ وينك تامي وينة؟ وين؟ ازرق أوه... نفس البيت. لا. ميكي انا توني شفت ناس جايين عرفت انت اللي بتحمينا آه. أف... <تصفيق> ها؟ ما اعرف ها؟ معيده والله شلون سي ذا منو هذا اذا ضغط يعطيني بنفسجي عرفت نو ايوه ويا وين نو طلقات ميكا ميكا طرلت اس ام جي ناس يوكم يا اخي والله شالني دمجني أبنال، أبنال هناك هناك هناك عندنا عندنا هني هني هني عندنا لا عندنا هني قلبنا هني والله كربور انطر شوي البوت هذا مالنا ليش قلب ضدك ما ادري عندي بنفسجي بنفسجي تعال أوف... ووراك ديدي والله ايش يصير ايش يصير قرب لي كان عندي 9 قنابل انا ايش يصير شباب ايوه هني هني السلام عليكم اضرب البوت اضرب البوت بوت لا طقه لا أتجل. معانا هذا لا تقتل المتعه يا مسلم المت... ضدنا معانا انت خليت ضدنا طيب يا ذكي يا ذكي لا تخلص طلقاتك على البوت راح درعم عليه درعم درعم هذا واحد بس؟ ايه والله يا اوباه وفيته تحت تخيل <تصفيق> يطلع لي مره ثانيه بنفسجي روح دور واحد <تصفيق> طلع لي بالبداية تبي ذهبي يطلع طلع لي كار ذهبي وشت ذهبي وما استخدمتهم ما يصير مبدل؟ لا اخضر هي هذا ما يساعدك فوق ما راح ارجع لك ما راح ارجع لك ليش تصدمني يا وسام؟ لكم اياه كذاب وينه وينه؟ قطه قطه قطه قطه لا تزعل والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة هاي هاي قاعد يحط قلوب قاعد يحط قلوب مسكين قاعد يحط قلوب كذي حتى قلوب مكسورة. سويت اسكان يب، في واحد هني. صاحبة بعض ربع. يو يو يو يو. أنا ادس لها <تصفيق> كفو كفو الحقني الحقني مين كان ناكل جريتوس ولسه لا تاكل عند المايك لا تاكل عند المايك لي امك انت ما تعرف تاكل الكبير وصل يا رجال اوه لامه لامه رسبنت عندهم قطعت لي قنابل قطعت عليه قنابل بنفسجي بنفسجي طيحته لا لا لا ما في شيء ذهبي ما في شيء ذهبي كله بنفسجي كله بنفسجي دا... أوه دبى شكل دبى في فاجد أمامك، قعدنا ننظر ننظر ننظر ننظر، معيته ثمانية، نعم، بالبحث البيتة، ذهبي تعال تكفى، والله رزقة رزقة رزقة،, رزقه <مقل> نبي فوز نبي فوز نبي فوز يا شباب واحد بقى هذا 1 1 1 1 1